السلام علیکم نازیم ظفر اقبال اسپائر سے اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ رب اسلام آباد میں ڈفرنٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس شیئر کرتا رہا ہوں جس کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں جس کے اندر, پروجیکٹس بھی, اندر بلدنگ بھی ہیں، پروجیکٹس بھی ہیں کمرشل پروجیکٹس بھی ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے جو اچھے پروجیکٹس شیئر کرتا رہ اور آج بھی آپ کے لیے میں بڑا زبردست پروجیکٹ لے کے آیا ہوں یہ پروجیکٹ ایک ایسا ہے جو آلریڈی ربری اسلام آباد کے اندر اپنا نام بنا چکا ہے جو سکسیز ہو چکا ہے کامیاب ہو چکا ہے وہ پروجیکٹ آپ کے ساتھ میں لے کے آ رہا ہوں اور اس پروجیکٹ کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے لوگ اس کے بارے میں اکثر پوچھ ہیں یہ چاہوں گا کہ بٹن نظر آ رہا ہے اور تو کی موجود ہیں جس کے اندر جو سب سے ڈیمانڈنگ جو چیز ہے وہ اس کے فارم ہیں. اور تک مل جائے گے جس میں چار کنال کے بھی ہیں پانچ کنال کے بھی ہیں, کے بھی سائز کے فارم پہ ہیں. اس کے علاوہ مل جائیں گے نان ڈیولپ پلاٹ بھی مل جائیں گے, بھی مل جائیں گے آپ کو. اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی بلڈنگ کو بنا بنایا مکان یا کوئی پرٹی چاہیے وہ بھی ان شاء اللہ آپ کو ہم پرووائڈ کر دیں گے ایسے ہی گلبرگ کا گلوبرڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی ہیں اس کے اندر ہائی ریزیڈینشل -res بھی ہیں جس کے اندر اپارٹمنٹس وغیرہ بھی, بھی ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی انورٹری چاہیے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو پروائڈ کریں گے تو اگر میں آپ کو اس وقت جو اینڈ ایف ایگزیکٹیوز کے اندر ہو رہی ہے e, uh, پلاٹس uh, مل جائیں گے آپ کو جو آپ کو ایک کروڑ پینتیس لاکھ اس کی ہے, لیکن ہم ٹرائی uh, کریں گے جتنا ڈسکاؤنٹ کروا کے ہم آپ کو دلوا سکے کے اندر 10 مرلے اور 7 مرلے کی جتنا جو آفیشیل پرائز ہے وہ دس مرل فائیو لاکھ ہے اور سات مرلے کی وہ سکسٹی ایٹ لاکھ چل رہی ہیں ہمارے پاس الحمد للہ آپشن موجود ہیں جو ایک پروبلم آ رہی ہے آپ کو بہت سبشنگ ڈبل کے پانچ سو پر مل جائیں گے اور یہ آپ کو 30, مل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی بیس کے ہو اسی میں آپ کو ایکزیکٹ ریٹ تو آپ کو بٹن ہے اس کو دبا دیجیے اور آپ سب دوستوں کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ